На тимчасово окупованих територіях закриваються паспортні столи, а їхні співробітники евакуюються, про це в телемарафоні "Єдині новини" сказав Мелітопольський міський голова Іван Федоров, що стосується тимчасово окупованого Мелітополя, то там ситуація з паспортами в ці дні виглядає наступним чином: з основного місця, де була розташована міграційна служба, це адміністративний центр наш Мелітопольський. Ця структура виїхала, спалила документи. І що цікаво, ті, хто були гастролери з з Росії, то вони попрощалися з місцевими співробітниками, чи, нам невідомо, чи назавжди, чи на якийсь час. А вороги наразі вже другий день обходять наших мешканців, які приймали участь в фейковому референдумі. Вони отримали паспорти РЕФІ. так от у них забирають ці паспорти, видають спеціальну довідку і всім говорять терміново виїжджати з тимчасової окупації.